سؤال أخت الفاضلة تقول بأنها تبيع ذهبا من نفس المحل تقول يا ما شاء الله كلام جميل وأخذ الفلوس واشتري من نفس المحل ما أريد جميل جدا لا حرج عليك وهذا هو المسلك الشرعي الصحيح هذا هو المسلك الشرعي الصحيح حضرتك راح تشتري ذهب أو تغير ذهب أنا معايا إسورة حضرتك بتروحي تد الاسوره للتاجر يقيم الاسوره دي كم جرام الجرام قيمته كذا طيب قيمه الاسوره دي خمسة آلاف عشرة ألاف اتفضلي جميل خلاص بقت فلوسي معاي تلقي حضرتك نظره على الذهب اللي موجود راق لك شيء يعني اعجبك شيء اشتري هذا الذهب شراء جديدا مستقلا ملوش علاقه على الاطلاق بالذهب او بالاسوره اللي حضرتك بعتيها لكن طيب حط دي في الميزان وهات الذهب ده حطه في الميزان وخد الفرق لا ما ينفعش الله اكبر ليه بقى يا مولانا؟ اه هذا يسمى عند علمائنا بربا الفضل بربا الفضل لان الربا نوعان خلي بالكم يا اخواني خلي بالكم يا اخواني واخواتي بالذات الربا نوعان ربا النسيئه وربا الفضل ربا النسيئة أو ربا الزيادة بمعنى أن يذهب الرجل إلى الرجل ليقول له أسلفني 1000 جنيه لموعد معلوم اديني 1000 جنيه وهرجعهم لك بعد سنة ولا بعد شهر كلام جميل بس هترجع لي ال1000 1100 أعوذ بالله أعوذ بالله هذا ربا هذا ربا وهذا المرابي مخذول خسران في الدنيا والاخره يمحق الله الربا ويربي الصدقات لسه اخ امس امس فقط والله بيقول لي ان هو مستلف استلف من رجل ألفين ونص ومش قادر يسدد ال ونص والراجل يلزمه بان يسدد له كل شهر 200 جنيه وباقي راس المال الاصل ال2000 جنيه ونص زي ما هما بس عشان مش قادر يسدد بيدفع له كل شهر ميتين جنيه هذا مرابي خبيث إن لم يتب إلى الله هذا مرابي خبيث إن لم يتب إلى الله والله تبارك وتعالى قل يمحق الله الربا ويرب الصدقات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية أعاذنا الله وإياكم من الحرام إذن الربا الربا وبال على المرابي وعلى آكل الربا إن لم يكن مضطرا فمن اضطر غير باغ ولا عدن فلا إثم عليه أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب كل مكروب وأن يكشف هم كل مهموم يبقى ده ربا نسيئة ربا نسيئة وهو الذي حرمه القرآن أما ربا الفضل فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين خلي بالك الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد آه يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد أربى الاخذ والمعطي سواء لا والله تسمعنا حديث الجميل ده تاني حديث في غايه الدقه خلي بالك القضيه مش محتاجه فزلكه ولا عقلنا ده تشريع ده تشريع معاك الذهب بيع الذهب خلاص بيع بيعا مستقلا واشتري اختار الذهب اللي انت حضرتك عاوزه حتى من نفس المحل اه ما فيش مشكله ما دمت قد بعت له وقبضت الثمن انظر الى الذهب في نفس المحل الذي بعت فيه واشتري بعد ذلك بعقد مستقل آخر لا حرج عليك في ذلك إنما ذهب بذهب ما ينفعش إلا بهذه الضوابط الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وفي لفظ هاء وهاء يعني هاتو خد هاء وهاء فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء فالأخت وفقها الله وزاد توفيقا وفقت للصواب وللمسلك الشرعي الصحيح فباعت الذهب وقبضت الثمن واشترت من نفس المحل ما تريد وأعطته بعد ذلك ثمن ما اشترت هذا هو المسلك الشرعي الصحيح وارجو من امهات الفضليات واخوات الطاهرات ان ينتبهن لهذا وان يلتزمن بهذا الهدي النبوي والله الرب العلي اسال ان يردنا واياكم الى هدي المصطفى ردا جميلا انه ولي ذلك والقادر عليه